باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو کریانہ مرچنٹ پہ تیس پرسنٹ جو گھر کی روز مرہ ضروریات جیسے گھی آٹا چینی دال وغیرہ اس پہ جو تیس سبسڈی گورنمنٹ نے دی ہے اس میں ہم دیکھیں گے آج کے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ کیسے تیس کا جو ہے فائدہ ہم کہاں حاصل کر سکتے ہیں ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے یا کچھ مخصوص کریانہ مرچنٹ ہوں گے تو یہ سارا آج کی ویڈیو میں ایک مکمل ویڈیو کے ساتھ یہ طریقہ کار ہم آپ کو بتانے والے ہیں میں ہوں محمود علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ نیوز ناظرین سوالے سے حکومت پنجاب نے کریانہ مرچنٹ کنونشن دو بائیس کا اعلان کیا جو گورنر ہاؤس میں بائیس مارچ کو ہونے جا رہا ہے تو اس میں کریانہ مرچینٹس جو ہیں جو دکاندار ہیں جن سے سودا سیلف لیا جائے گا اور وہ تیس پرسینٹ سبسڈی دیں گے Uh, جو حکومت نے دی ہے سبسڈی اس کا فائدہ عوام تک پہنچے گا تو وہ کیسے پہنچے گا یا دکانداروں کو کیا کرنا ہوگا انہیں گائیڈ کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے ایک سمجھ لیں کہ یہ ٹریننگ سیشن ہوگا جو کنونشن دو بائیس کریانہ مرچنٹ کنونشن ہو رہا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی لیکن وہ سامنے آنے سے پہلے ہی ہم آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں تفصیل بتانے والے ہیں کہ آپ کسی بھی دکان پہ جا کے کس طرح کس طریقہ کار سے کیونکہ یہ آن لائن سسٹم ہوگا سارا یہ ایسے نہیں کہ آپ نے آپ گئے آپ نے پیسے دیے اس نے کیلکولیٹر پہ تیس پرسینٹ کی کیلکولیشن کی اور آپ کو سودا دے دیا ایسے نہیں ہوگا بلکہ ہر جو بندہ ہے جو کریانے سے کریان سٹور جو ہوگا، اس سے سودا لے گا اس کا باقاعدہ ریکارڈ حکومت پاکستان کے ریکارڈ میں جائے گا ریکارڈ کے صورت میں تو وہ سارا طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں ہم رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں تاکہ فوری طور پہ آپ اسے کر سکیں تو ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے کے مصداق وزیراعظم پاکستان نے عوام کو ریلیف دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ ہوش ربہ اعلانات ہیں جو وزیراعظم پاکستان نے کیے ہیں پٹرول سستا کیا بجلی سستی کی اس کے بعد صحت کارڈ جو ہے اس سے پہلے ملا لوگوں کو اور سلسلہ جاری ہے ملنے کا جیسے بھی ملتان کے لوگوں کو نہیں ملا وہ آج ہی کسی سے بات ہو رہی تھی اچھا پھر صحت کارڈ کے حوالے سے کچھ مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں ان پہ بھی حکومت کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے تو یہ ہم آپ کو صحت کارڈ کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی ویلاگ ہم کر رہے ہیں جس میں آپ کو مکمل طریقہ کار وضاحت کے ساتھ ہاسپٹل میں کھڑے ہو کے جیسے آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں بالکل اسی طرح ہم صحت کارڈ کے حوالے سے کہ ہمارا ایک نمائندہ ہاسپٹل جائے گا اور وہ صحت کاڈ استعمال کرنے کی وہ کوشش کرے گا کاؤنٹر کیسے ڈیل کرتا ہے جو स्टेट لائف کا کاؤنٹر ہے انشورنس کا وہاں پہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ ٹوٹل ہم چیز آپ کو بتائیں گے اچھا اس کے بعد یہ صحت کارڈ کا ہو گیا معاملہ پھر یہ جو دو اعلانات بڑے جو ہے نا امپورٹنٹ تھے جو وزیر نے ابھی پچھلی تقریر میں کیے سب سے اہم تو نوجوانوں کو جو آسان اقساط کی صورت میں قرضے کی صورت میں پیسہ ملنے والا ہے اس کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت اور بہت سے لوگ ہمیں فون کر کے اور میسیجز کے ذریعے کمنٹس کے ذریعے یہ سوال کر رہے ہیں کہ قرض جو ہے کس انداز میں ملے گا کیسے ملے گا تو وہ بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کی کیا شرائط ہیں باقاعدہ فارمز بینکس کے آپ کو دکھائیں گے تو بہرحال یہ ایک ویڈیو ہم نے تیار کروائی ہے جس میں آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کریانہ مرچنٹ کے پاس جا کے وہاں سے سودا سلف لیں گے کیسے آپ کو میسیجز ریسیو ہوں گے اور کس طرح آپ پیمنٹ کریں گے اور کیا سلسلہ ہوگا سارا جو سبسڈی آپ کو وہ بیسیکلی دکاندار کو نہیں وہ آپ کو دی ہے سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان نے اور وہ کیسے لی جا سکتی ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اس سوالے سے اگر ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم باقاعدہ معلومات ہر قسم کی آپ کو فراہم کریں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کی وجہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ ہم اسی حوالے سے حکومت کی جو ریلیف پیکجز ہیں ہم اس پہ مسلسل تواتر کے ساتھ ہم ویڈیوز دیں گے آپ کو جن میں آپ کو یہ پتہ چل سکے گا کہ کہیں حکومت پاکستان کی یہ اعلانات دھوکہ یا فراڈ تو نہیں ہے تو اس میں جو ہے آپ کو یعنی تمام معلومات اور تفصیلات ملنے والی ہیں اور آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام معلومات اس حوالے سے جو عوام کو جو سہولیات مل رہی ہیں وہ خالی اعلانات ہیں یا واقعی مل رہی ہیں تو یہ ہم وضاحت کے ساتھ آپ کو بتانے والے ہیں اپنے اگلے وی ویلاگس میں بھی <تصفح> جی سر آپ نے دو کلو حبیب گھی لیا ہے جس کا ریٹ تین سو نڑنوے ہے سات سو اٹھانوے روپئے دو کے جی دال چنا لی ہے ون کے جی ایک سو باسٹھ روپئے جی اپنا آئی ڈی کارڈ دینا ہے تینتی دو سو دو تینتی دو سو زیرو سولہ جی سر دیکھنا تو میسج آیا دیکھو جی میسج آئے گا تو چھ ہندسوں کا آپ کو کوڈ آئے گا وہ کوڈ نے مجھے بتانا ہے جی یہ میسج بتائیں گے نا اکاون پچہتر سیونٹی نائن سیون نائن ٹھیک ہے سر یہ آپ کو دو سو پینسٹھ روپے سبسڈی ملی ہے اس میں چھ سو پچانوے روپے آپ نے مجھے دے دیا یہ آپ کو میسج بھی آ گیا کہ آپ نے کیا کیا پرچیز کیا ہے کتنی سبسڈی ملی ہے یہ احساس راشن کی طرف سے آپ کو ملی نو سو ساٹھ روپے جس میں دو کلو گھی لیا ایک کلو دال چنا لی ہے اور ان کو دو سو پینسٹھ روپے سبسڈی ملی ہے دال اور گھی پر جی ٹھیک ہے باقی پیسے ان کے پاس پینڈنگ پڑے ہیں جب بھی یہ گھی چینی دالیں پرچیز کریں گے ان کو تیس پرسینٹ سبسڈی ملتی رہے گی اپلائی کیا تھا اب بھی ہو رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے میں ڈبل پرنٹ کر دوں नहीं नहीं अप्लाई अपने राष्ट्रीय कार्ड नंबर अपने सीफ से सेंड कर दो 8172 जो मैंने किया हां वो भी आप تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ